ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يغضبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأن إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة بَلَهُ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ في الدين. ليتفقهوا في الدين ولينذروا كرمهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار غرضا واعلموا أن الله المتقين وإذا تَذْكُرُ اِيمَانَ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون الله وإذا ما إلى سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم صرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم قلوب لا يفقهون لقد جاء حريص عليكم عزيز عليه ما علمتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا توكلت وهو رب العرش